اقدمي يا شيخ تلبي ظفي عز وفخر وافرحي قدام كل الحبايب والحضور طلتك طيب يوم العروس اه قمر والله قمر نور, نور وجهك يا ادلين ايه غطى كل إكتمي يا شيخ تال ، ثمانية الحبايب يا شيخ بيض في عز وفخام ، وافرحي قدام كل الحبايب والحضور ، غلطتك يم العروس أهدى قمر قمر نور وجهك يا تليل إيه as well. وعلي عبد الرحمن راعي العزم الجسور شيخ عزو سيرته كلها عزو سطار من شيابين لهم مجد ذابت ما يقوم والشيابين عزوتين للعداس سموكها يستمر يا قليلة المترفة يحلى من كل البدور بنتك الليلة عروس بجمل ليال العمور افرحي بيها وتهني عزي مكسرون يا أمل مبروك يسعدك خلق البشر والسعادة جعلها ليس الوحيدون ولكن الاقتصاد